Sok szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok a Sorslevelektől. Szeretettel ajánlom figyelmedbe a legújabb kiadványomat a Sorsnaptár 2026. Ez egy olyan társ, aki az egész évedet végigkíséri egy biztos pont, egy stabil energetikai barát, akit bárhova magaddal vihetsz és mindig segít abban, hogy merre lehet a következő lépés. Egy közel 180 oldalas, egész éves kalendárium ez, ahol kifejtheted az éves terveidet, a havi terveidet, a heti feladataidat, segít nyomon követni azt, merre is halad az életed, és mindenhez ad tanításokat az év minden napjára. Minden egyes naphoz vannak tanácsok, milyen imákat, mantrákat érdemes mondani, milyen energetikai terület aktív, vagy mit érdemes elkerülni aznak. Emellett megláthatod benne, hogy az adott héten milyen indiai fesztivál, vagy jelentős energiatér van, így a lelki munkával olyan témákra tudunk rákapcsolódni, amit akkor akár több millióan végeznek egyszerre Indiában. Emellett pedig minden hónaphoz van egy kétoldalas tanítás, ami az aktuális energetikai minőséget mutatja be, és arra a tanácsokat, hogy mit, hogyan változtassunk és figyünk az életünkben, hogy minden a lehető legjobban és a legharmonikusabban alakuljon. Remek társ lehet ez egyébként akkor is, ha volt már sors felolvasásod, és szeretnéd hatékonyabban végezni a tisztító feladateidat. A naptár már megjelent, az itt látható linken indíthatod el a megrendelésedet, akár napokon belül is tudjuk postázni neked. Legyen neked is egy igazi jó társad és egy biztos pontod 2020-ban.